A te per to tu moju, či tu palipkiu. <much> Mám všetko voda vziane. pokysa sa idem Nemôžu možú stáli okolici. A ní dražku neznam. Moje, ja moje jak jest miła stło, Hej, to po Moja dívka fajna Pobočkaj nám milý Ej, pobočkaj na raz Ej, na ja svoje. Got